یہ رمضان جو ہے یقین جانے اتنا اچھے موسم میں آیا گیا کہ اگر اس میں بھی کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو میں کہتا ہوں اس اس کو نا اپنی قسمت پہ رونا چاہیے وہ بڑا ہی بدبخت بندہ ہے کہ جو اس رمضان میں بھی روزے نہیں رکھا جبھی پچھلے دنوں کے بعد میں نا ادھر جاتا ہوں اپنا سامان لینے کے لیے نا چوک پہ گیا میں نے بولا جی اب تو رمضان شریف آنے والا ہے ماشاء اللہ اب آپ کو جو ہے نا جلدی اٹھنا پڑے گا ساتھ ہی ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اس نے بولا سرکار ہم تو روزہ نہیں رکھیں گے بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو روزہ نہیں رکھیں گے میں نے کہا بھائی کیوں آپ کیوں نہیں رکھیں گے جی علامہ صاحب ہم نے نا محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے ہم نے دیاڑی کرنے جانا ہوتا ہے ہم سے نہیں روزہ رکھا جاتا ہم تو اسی طرح ناشتہ کریں گے اسی طرح چائے پئیں گے اسی طرح جو ہے نا ہم کھانا ٹھوسیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بات اور اسی جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک علیہ و سلام نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے روزہ بھی رکھا اور حالات روزہ میں جنگیں بھی لڑی ہیں بھائی تم کیا کہتے ہو کہ تم نے روزہ جو رکھنا ہے اس کے بعد آپ دیاری کرتے ہو تو روزہ چھوڑ دو گے ایک روزہ چھوڑنا کس یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ یہ فرض ہے روزہ رکھنا جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا گیا کفر کے قریب جا پہنچتا ہے یار اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے اور ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کی سزا پتہ کتنا ہے نو لاکھ برس اس بندے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو ایک روزہ چھوڑتا ہے یہاں پر تو حضرت جی لائنیں لگی ہوئی ہیں پہلے ہم سنتے تھے کوئی ایک آدھا بندہ روزہ نہیں رکھتا لیکن اب تو حضرت جی ہر دوسرا بندہ جو ہے نا روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ یہ ہے جی میں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے محنت کرنی ہوتی ہے میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے مسئلہ کیا جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ رہا یار تو ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ چھوڑنے پہ ہو گیا ہے لیکن تجھے یہ, یہ نہیں نظر آ رہا جس جی. رب نے فرمایا ہے کہ روزہ چھوڑو گے ایک روزہ فرض ہے تمہارے اوپر اس کو چھوڑو گے تو یہ یہ سزا ملے کہ وہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی وجہ پتہ کیا ہے ہم اس بات کو فالو کرتے ہیں جس میں ہمیں جو ہے نا ریلیکس ملے سکون ملے جہاں پر ہمارا یہ نفس راضی ہو ہم اس بات کو مانتے ہیں بھائیو, روزہ چھوڑنے کا تو جواز پیدا ہی نہیں ہوتا میں عموماً یہ بات کرتا ہوں عموماً یہ بات میں کرتا ہوں کہ یار روزہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا اگر کوئی یہاں پر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہے کہ جی میرا کام بہت سخت ہے میں نہیں کر سکتا روزہ نہیں رکھا جائے گا مجھ سے بچوں کی روزی کمانی ہوتی ہے سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے بڑے بہانے تراش لیتے ہیں نا کہ یار ہم روزہ نہیں رکھ سکتے صرف میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار روزہ رکھ کے کیا ہو جائے گا روزہ رکھا ہے بھوک لگے گی پیاس لگے گی جان نکل جائے گی اس سے تو بڑا کچھ نہیں ہونے والا حالت روزہ میں اگر زیادہ ہی کام خراب ہو جائے آپ کا کیا ہو جائے گا جان نکل جائے گی نا مر جاؤ گے نا اس سے تو بڑا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یار کتنا ہی اچھا ہوگا کہ حالات روزہ میں ہمیں موت آ جائے اس سے اچھی موت اور کوئی ہے کہ حالات روزہ میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو بھائیو روزہ چھوڑنے کا جواز پیدا ہی نہیں ہوتا اور جو بھی بندہ ایک رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتا گیا پھر اس کے ثواب کو ساری زندگی کو پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو فرض روزہ تھا وہ قضا ہو گیا اب اگلے سال جب رمضان آئے گا تو وہ تو اس مہینے کے روزے فرض ہوں گے پچھلے مہینے کا جو روزہ چھوڑا تھا وہ تو گیا پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا تو روزہ روزہ نہ چھوڑے